إن شاء الله. السلام عليكم وعليكم السلام اسمعك الحمد لله اريد السؤال على الشيخ مصطفى ان شاء الله بارك الله فيك تفضل واه السؤال حكم حكم النظر العورة العورات الزوج من بعضهم من بعض حكم ماذا حكم النظر الى عوره الزوجه حكم النظر الى عوره الزوجه الزوج بعضهم البعض، زوج وزوجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا بأس بما ذكر، لا مانع ولا بأس بما ذكر، ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق فيقول دعي لي وأقول دع لي، أيهما يغترفان الماء والله أعلم، أما الحديث الذي فيه النظر إلى الفرج يورث العمى فموضوع ولا يثبت والله أعلم.